تشيلسي وتوتنهام اقوى مباراه بالجوله الثانيه من الدوري الانجليزي، فعلا كانت مباراه ملحميه بمعنى الكلمه، بدك اهداف موجود، بدك اثاره موجود، بدك مشاكل موجود، بدك بطاقات صفراء وحمراء برضه موجود، تشيلسي بعد ما كان قريب من الثلاث نقاط بيجي هاريكين بالدقيقه 96 وبخطف النقطه عادي، السيناريو اللي كان حاصل يا جماعه كالتالي اذا تشيلسي بحط جول وتوتنهام برد عليه كان يصير مشاحنات بين المدربين، هذا السيناريو الاربع اهداف فشفنا لافته غير اخلاقيه من توخيل ما توقعناها بصراحه من مدربين كبار زي هذول المدربين، نروح لوصيف الدوري الانجليزي السنه الماضيه ليفربول، ليفربول باول جولتين من الدوري الانجليزي قدر يحصد بس نقطتين بعد تعادل اول مع فولهام وتعادل ثاني كان مع كريستال بالاس، ومن اللي شفناه باخر مباراه ضد كريستال بالاس ومسلسل الفرص الضائعه من مهاجمين ليفربول بالخصوص محمد صلاح ونونيز كان دليل على انه خروج ساديو ماني من ليفربول مؤثر هجوميا والدليل تالق ماني في بايرن ميونخ، ننتقل للارسنال اللي عاجبني كثير هذا الموسم، الارسنال قدر يحقق الفوز الثاني على ليستر سيتي 4-2 وطبعا افضل لاعب في المباراه كان جابرييل خسوس، سجل هدفين وصنع هدفين، لاعب ممتاز عبقري، اتوقع جابرييل خسوس راح يكون له بصمه تاريخيه في ارسنال، نروح للمتصدر مانشستر سيتي، بعد فوزه الاول على وست هام 2-0 يعود مانشستر سيتي ويضرب بالاربعه لبورنموث، طبعا هدف دي بروين الثاني كان مزيكا يا جماعه، مانشستر يونايتد. اه يا مانشستر يونايتد، مين بيتخيل فيكو يا جماعه انه مانشستر يونايتد حاليا في المركز الاخير؟ بعد خسارتين متتاليتين الاولى كانت من برايتون والثانيه كانت من برنتفورد اللي قدر يخلص المباراه ب 35 دقيقه بس، ليخيا كان سيء، لوك شو كان سيء خط الدفاع كله كان سيء لمانشستر يونايتد، وسط ما في نجاعه هجوميه ما في هجوم مش قادر يحرز اهداف، في مباريتين مانشستر يونايتد ما قدر يجيب جوال مع انه عنده افضل راس حربه في العالم اللي هو كريستيانو رونالدو. فعليا مانشستر يونايتد داخل بموسم كارثي ممكن يهبط فيه للدرجه الثانيه اذا ما قدر. يرجع ويعيد وراجع مرة مرتين ننتقل للدوري الاسباني اللي كان مثير بجوله الاولى نبدا مع بطل الليغا ريال مدريد اللي مثل ما عودنا جدا يعمل ريمونتادا على الماريه بعد ما كان خسران 1-0 ويقلب الطاوله ويفوز 2-1 في دخول الجوهره دافيد الابالي اللي حط ضربه حره مباشره ولا اجمل. من مدريد الى برشلونه اللي وقع بفخ التعادل مع ريو فايكانو على ملعب الكامب نو. في مباراه كافأت فيها الفرص وسجل كل فريق منهم هدف ملغي وكانوا قادرين الفريقين يخطفوا الثلاث نقاط. بوسكيتس كان الحدث الابرز بالمباراة بعد تدخل العنيف على لاعب ريو فايكانو واللي تسبب بطرده بالبطاقه الحمراء. من برشلونه الى اتلتيكو مدريد اللي قدر يفوز فوز سهل على ختافي 3-0 هدفين منهم لموراتا وهدف لجريزمان. واخيرا الفريق الاندلسي اشبيليا. اللي خسر بأول جولة في الدوري الإسباني 2-1 من اسسونا، طبعا خسارة لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. خلونا نروح جولة سريعة على الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان الفريق الذي لا يقهر، بالجولة الثانية قدر يفوز على مونبولييه 5-2 ومن الواضح انه باريس سان جيرمان خلص حسم الدوري من هسا هو اخذ الكاس وخلص، بتفضل لدوري ابطال اوروبا، ونروح من الدوري الفرنسي الى الدوري الايطالي ونبدا مع بطل الكاتشيو ايسي ميلان اللي قدر يفوز باول مباراه على اودينيزي 4-2. وروما اللي فاز 1-0 على الفريق اللي انا بصراحه مش عارف اتهجى اسمه، الله لا يوفقه على هيك اسم. ويوفنتوس فاز 3-0 على سي سولو وانتر ميلان قدر يحقق يفوز صعب على ليتشي. وبالختام بايرن مانشيني يكتسح بالجوله الاولى انتر فرانكفورت 6-1، وبالجوله الثانيه قدر يفوز 2-0 على فولتسفورج. ولهون عزيزي المشاهد بكون ما ضل المباراة الا وحكينا لك عنها يا ريت تدعمنا بزر اللايك وتدعمنا بتعليق حلو يشجعنا ان شاء الله على الاستمراريه هون بنكون انتهت حلقتنا بنشوفكم ان شاء الله على خير بفيديوهات في جديده سلام عليكم